السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پرو برڈز میں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھے سے رہ رہے ہوں گے خوشباش ہوں گے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئی کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز کے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ مختلف قسم کی بجیز کی موٹیشن یعنی کہ کتنی ٹائپس کے بجیز ہوتے ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گی تو آپ اس ویڈیو میں دیکھیے اور نالج حاصل کیجیے کہ کتنے قسم کے بجیز پاکستان میں یا ملک اور کنٹریز میں پائے جاتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کتنے ٹائپس کی بجیز پائے جاتے ہیں یعنی کتنی بجیز کی کتنی موٹیشنز ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر میں بھی آل اوور کنٹریز میں بھی کتنے بجیز پائے جاتے ہیں کتنے مجھے پتہ تھیں میں نے آپ کو بتا دی آئی ہوپ یو انجوائنگ مائی ویڈیو یہ میں نے ویڈیو اپنے ایک ویورز کی ڈیمانڈ پر بنائی ہے انہوں نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ آپ بجیز کے ٹائپس بھی بتائیں کہ بھی کتنے ٹائپس کے بجیز ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی خوش رہیں خوش رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ